Jak vypadá oblíbená hračka z dětství, asi každý ví. Dva stejné disky, spojené osou a na ní namotaný provázek. Už vás ale někdy napadlo zkoumat, jak takové jojo vlastně funguje? Princip je poměrně jednoduchý. Ve chvíli, kdy jojo pustím, se začne odvíjet provázek a jojo při pádu rotuje kolem své vlastní osy. Po odvinutí provázku se vlivem se trvačnosti vrací i hned zpět. K tomu, aby se nám jojo vracelo pořád nahoru, nestačí jen ho držet. Při každém namotávání totiž dochází ke tření a jojo ztrácí část energie. Tu můžeme vykompenzovat pohybem ruky. Při namotávání provázku na jojo můjdeme rukou naproti a při spouštění mírně od něj. Abychom nezůstali jen u zábavy, jojo je využitelné i v inženýrství. Mechanismus joja slouží například jako zařízení ve vesmírných sondách které jim pomáhá k tomu, aby se po startu snížila jejich rotace. Zde princip spočívá ve dvou kabelech se závažím omotaných kolem družice. Pokud se družice roztočí, rozmotají se kabely a do závaží na konci se přenese energie. Ty mají pak takovou energii, že rotaci družice zpomalí. Na závěr se kabely se závažími od družice oddělí. Tvarů, typů a velikostí joja je celá řada. Ale my se teď přesuneme k joju, které je opravdu obří. Tento exponát funguje ale trošku obráceně. Zde je disk v klidu a navíjí se na něj provaz soupající se osobou. Ta joja přidává energii pomocí své váhy, vždy ve vhodný moment a tím jej udržuje v pohybu. No a víte, že hra s jojem se stal sportovním disciplínou, má dokonce i své mistrovství světa. Kromě vytrvalostního jojování se předvádějí i různé triky. Soutěžícímu se říká jojer. Neříkám to jen tak, chci na mistrovství. Tak mě omluvte, teď jdu trénovat.